اصدقائي ومتابعيني كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير، للي ما بيعرفونيش بذكركم باسمي كمان مرة انا ديانا من فلسطين، وفي درس اليوم رح نتحدث عن الجزء الثاني من جنس الاسماء في اللغة الروسية، وبالتحديد الاصناف التي تنتهي بحرف التخفيف ميخكي زناك، وإذا كنتم مستعدين يلا نبلش. في اللغة الروسية يوجد الكثير من الكلمات المنتهية بحرف التخفيف ماخيزناك منها ما هو مؤنث ومنها ما هو مذكر. في درس اليوم رح نتعلم مع بعض خطوة بخطوة من خلال مجموعة قواعد بسيطة كيف نميز بينهم. وبدايتنا رح تكون مع الصنف المؤنث أنا غالبية الكلمات في اللغة الروسية الدالة على الجنس المؤنث والمنتهية بحرف التخفيف ماخيزناك تنتهي بالنهايات التالية. شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ وَسْ تِ مِهَّكِيَ زنَّقْ وَقُمْت بِتَحْدِيدِهَا بِالْلَّوْنِ الأَحْمَرْ كَمَا الْمَرَّةِ شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ شِ مِهَّكِيَ زنَّقْ وَسْ تِ مِهَّكِيَ زنَّقْ وعدد قليل من الكلمات الدالة على الجنس المؤنث تنتهي بالحروف التالية: Пе ميركي زناك П ميركي زناك П ميركي زناك و П ميركي زناك و بتحديدها باللون الأخضر، كمان مرة: П ميركي زناك П ميركي زناك П ميركي زناك و ٟ والآن سأعرض لكم مجموعة من الكلمات الدالة على الجنس المؤنث تنتهي بالحروف ᄊ ميركي زناك ᄊ ميركي زناك ᄁ تش ميركي زناك و والمثال الأول على الحرفين ᄊ ميركي زناك كلمة ᄃ وتعني إبنة واستحضرت لكم مثال بسيط عند السؤال نقول قطا ايتا وتعني من هذا او هذه وعند الجواب نقول ايتا مايا دوتش ايتا مايا دوتش وتعني هذه ابنتي ولحظوني استخدمت الضمير مايا وهو ضمير ملكية خاص بالمؤنث وسنتحدث عنه بالدرس القادم إن شاء الله والمثال الثاني على الحرفين ش مركزناك كلمة ميش وتعني فأر والمثال عند السؤال نقول شتو ايطا وتعني ما هذا وعند الجواب نقول اتا ميش اتا ميش وتعني هذا فقط ولحظوا معي في المثال الاول قلت كتو اتا كتو أتا؟ وتعني من هذا وكتو تستخدم للسؤال عن الانسان فقط وفي المثال الثاني قلت شتو اتا شتو اتا وتعني ما هذا وهي تستخدم للسؤال عن الحيوان او الجماد وباقي الكائنات الحيه اذا قطه تستخدم للسؤال عن الانسان واشطه تستخدم للسؤال عن الحيوانات او الجمادات وباقي الكائنات ولاحظوا معي كلمه ميش في اللغه الروسيه تنتمي للجنس المؤنث لكنها في اللغه العربيه من خلال ترجمتها تنتمي للجنس المذكر ورح يمر معنى في اللغة الروسية عدد كبير من الكلمات التي تكون مؤنثة في اللغة الروسية ومعناها في اللغة العربية مذكر والعكس صحيح. فبتمنى أنكم تنتبهوا لهذه الملاحظة وما تخلطوا بين الأجناس المؤنثة والمذكرة في اللغة العربية واللغة الروسية والمثال الثالث على كلمات تنتهي بالحرفين شتش محكيزنك كلمة بومش بومش وتعني مساعدة عند السؤال نقول ضام نجنا بومش ضام نجنا بومش وتعني هل تحتاج إلى مساعدة الجواب يكون спасибо мне не нужна помощь спасибо мне не нужна помощь وتعني شكرا أنا لا أحتاج إلى المساعدة والآن مع مجموعة امثله على كلمات تدل على الجنس المؤنث تنتهي بالحروف اس تي محكزنا والمثال الأول كلمة سكورست سكورست وتعني سرعة ومثال مع جملة بسيطة وساقية سكورست وساقية سكورست وتعني سرعة عالية المثال الثاني كلمة Vlast Vlast وتعني سلطة فنقول سينة Vlast سينة Vlast أي سلطة قوية والمثال الثالث كلمة Novast Novast وتعني خبر فنقول أكسترنية <تصفيق> نوبست أكسترنية نوبست وتعني خبر عاجل ويمكن أن نقول أيضاً خروشة نوبست خروشة نوبست وتعني خبر جيد وكما لاحظتم جميع الكلمات الثلاث السابقة انتهت بالحروف S طيب محكز وهي تدل على الجنس المؤنث. والآن مع مجموعة الأمثلة الثانية على كلمات تدل على الجنس المؤنث تنتهي بالحروف Пезмиргина, ز Резззар, و Пезззззззе. ومجموعة الأمثلة كالتالي: لُبول لُبول وتعني حب. الكلمه الثانيه سفيرز وتعني اتصال او صله الكلمه الثالثه تتراد وتعني دفتر والكلمه الرابعه مات وتعني ام والان خلينا مع بعض نشوف مجموعه امثله على جمل بسيطه لكل مثال من الامثله الاربعه السابقه فمثلا كلمه لوبوف وتعني حب يمكن ان نقول لوبوف كرودينيا. كرودينيا وتعني حب الوطن كلمه تترايت وتعني دفتر يمكن ان نقول شكولنا يا تتراد شكولنا وتعني دفتر مدرسه وكلمه سفياس وتعني اتصال او صله يمكن ان نقول خروشه يا سفياس خروشه سفياس وتعني اتصال جيد والكلمه الرابعه مات وتعني امي عند السؤال يمكن ان نقول كتو ايتا كتو ايتا وتعني من هذا او هذه وعند الجواب نقول ايتا مايا مات ايتا مايا وتعني هذه امي لاحظوا معي جميع الأمثلة السابقة التي مرت معنا تنتهي بنهاية تدل على الجنس المؤنث لذلك هذه الكلمات جميعها تنتمي للجنس المؤنث وكمان مرة بذكركم في اللغة الروسية ضروري جداً ننتبه لنهاية الكلمة حتى نتمكن من تمييز صنفها والآن ننتقل للمجموعة الثانية وهي كلمات تنتهي بحرف التخريف مختزناك وتدل على الجنس المذكر غالبيه الكلمات المنتهيه بحرف التخفيف مركزناك والتي تدل على الجنس المذكر تكون لها النهايات التاليه تيل و وار وحضرت لكم مجموعه من الامثله حتى نتعلم مع بعض كيف نميز هاي الكلمات والان مع مجموعه كلمات تدل على الجنس المذكر تنتهي بحروف تيل المثال الاول كلمه وتشيتيل وتشيتل وتعني معلم مثال بجملة بسيطة عند السؤال نقول قطو إيتا من هذا أو هذه وعند الجواب نقول إيتا موي وتشيتل موي وتعني هذا معلم ولاحظوا معي استخدمت الضمير مول وهو ضمير ملكية يدل على ملكية المركة وما تقلقوا رح نتعلم خطوة بخطوة مع بعض كيف نميز ضمائر الملكية في الدرس القادم إن شاء الله والمثال الثاني كلمة بريبادافايتل بريبادافايتل وتعني أستاذ جامعي مثال بجملة بسيطة كطو إيطا كطو إيطا وتعني من هذا او هذه عند الجواب نقول ايتا موي بريبودافاتيل ايتا موي وتعني هذا استاذ الجامعه والمثال الثالث كلمه فوديتيل وتعني سائق مثال بجمله بسيطه عند السؤال نقول قط ايتا كتاب إيطا وتعني من هذا أو هذا عند الجواب نقول إيطا ناش نووي وديتل, وديتل وتعني هذا سائقنا الجديد والآن مع مجموعة الأمثلة الثانية على كلمات تدل على الجنس المذكر تنتهي بالنهاية آر المثال الأول كاليندايف كالندار وتعني رزنامة مثال مع جملة بسيطة عند السؤال نقول شو هذا شو هذا وتعني ما هذا عند الجواب نقول هذا كالندار 2021 года هذا كالندار 2021 года وتعني هذه رزنامة العام 2021 ولاحظوا أني استخدمت صيغة السؤال شطو فكما قلنا صيغة السؤال شطو تستخدم للسؤال عن الجمادات وبقية الكائنات الحية ما عدا الإنسان وعند السؤال عن الإنسان نستخدم الصيغة كطو إذا شطو للجمادات والكائنات الحية عدا الإنسان وكطو تستخدم للإنسان فقط وبالنسبة للرقم 2021 وبقية الأرقام ما تقلقوا لأني رح أخصص لها دروس مستقلة رح نتحدث فيها بالتفصيل المثال الثاني معنا هو كلمة سلاڤاي سلاڤاي وتعني قاموس مثال بجملة بسيطة چطو إيتا چطو إيتا وتعني ما هذا عند الجواب نقول это русско арабский словарь это русско арабский словарь وتعني هذا قاموس لغه روسيه عربية. والمثال الثالث كلمه цай وتعني قيصر كمثال في جمله بسيطه روسكي царь إيفان غروزني روسكي царь ايفان غروزني، وتعني القيصر الروسي ايفان غروزني. ألاحظ معي جميع الأمثلة السابقة انتهت بالنهايات تيل وآر، لذلك هي كلمات تنتمي للجنس المذكر. إذا كما اتفقنا في اللغة الروسية من المهم جدا الانتباه إلى نهاية الكلمة لتحديد جنسها. لكن سيمر معنا في اللغة الروسية عدد من الكلمات المنتهية بحرف التخفيف ميركيزماك لكنها لا تنتمي لقاعده الجنس المذكر او الجنس المؤنث تمييز هذه الكلمات بسيط اما من خلال الحفظ او من خلال الممارسه او من سياق الجمله فمثلا الكلمه المسبوقه بضمير مؤنث تنتمي للجنس المؤنث والكلمه المسبوقه بضمير مذكر تنتمي للجنس المذكر وناخذ مجموعه من الامثله على كلمات تنتمي للجنس المؤنث تنتهي بحرف التخفيف مخزنا لكنها خارجة عن القاعدة ومن الضروري جداً حفظ هاي الكلمات لأنه ما في قاعدة لتمييزها المثال الأول كلمة دفير, دفير وتعني باب المثال الثاني ص وتعني سلسلة المثال الثالث أوسين وتعني خريف والمثال الرابع ميدال ميدال وتعني ميدالية ولاحظوا معي جميع الأمثلة الأربعة السابقة انتهت بحروف مختلفة متبوعة بحرف التخفيف ميخكيزماك وليس لها قاعدة للتمييز لذلك من الضروري جدا حفظها لتمييزها. والان مع مجموعه الامثله على كلمات تنتمي للجنس المذكر تنتهي بحرف التخفيف ما وهي خارجه عن القاعده المثال الاول كرابل كرابل وتعني سفينه المثال الثاني جوست جوست وتعني ضيف المثال الثالث أغون أقون وتعني نار والمثال الرابع زفير زفير وتعني حيوان مفترس. لاحظوا معي مجموعة الأمثلة الأولى الدالة على الجنس المؤنث والمجموعة الأمثلة الثانية الدالة على الجنس المذكر انتهت بنهايات متشابهة وهي حروف خارجة عن القاعدة متبوعة بالحرف التخفيف ميركيزماك إذاً لا يوجد لها قاعدة لتمييزها إنما يجب حفظه بس ما بدي هذا الموضوع يسبب لكم أي ارتباك عدد الكلمات الخارجة عن القاعدة في اللغة الروسية قليل ومحدود جداً أوردت لكم الكلمات الأكثر استخداماً وإذا مر معنا مستقبلاً أي كلمات خارجة عن القاعدة راح الفت انتباهكم إليها من خلال الممارسة حب أذكركم في موضوع مهم جداً في اللغة الروسية من الضروري جداً إن نكون متمكنين من المراحل الأساسية لحتى نتمكن انه ننتقل للمراحل القادمة واحنا متمكنين منها بشكل جيد، لذلك بطلب منكم تراجعوا جميع الدروس السابقة لحتى ننتقل للمرحلة القادمة واحنا متمكنين منها بشكل جيد، وإذا كان عندكم أي استفسار وجهولي اياه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتنا على فيسبوك انستجرام وتويتر وراح أكون سعيدة بالاجابة على جميع استفساراتكم، وفي النهاية شكراً على حسن متابعتكم، وما تنسوا تدعمونا بلايك شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى تصلكم فيديوهاتنا القادمة. До встречи!